بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم مَن يَعْمَلْ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا هُوَ الَّذِي آمَنَ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 فيها الأنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله لفضيله <تصفيق> الدكتور ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموال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 بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك, وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا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 وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فعلم مَا فِي قُلُوبِهِمْ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 وأخرى لم تقدموا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذي كفروا لوله الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله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 مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوا فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا فِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنسان كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما